זה בעצם המערכת שיש לנו פה, זה מערכת של ארדווינו, בעצם מיקרו בקר מסוג ארדווינו, במקרה לוח הזה זה ארדווינו אונו. הארדווינו מחובר בקבל USB למחשב ומתקשר עם המחשב. מבחינת אלקטרוניקה נוספת שיש לנו פה, יש לנו פה מנוע סרוו, יש פה ממשר ריליי שמתחבר לארדווינו, ובעיקרון יש פה מנוע DC שהוא מושך זרם גבוה ולכן הרעיון זה לחבר אותו בעצם לממסר relay שמכאן הוא המשוך את הזרמים הקבועים. אפשר גם לחבר את זה לאיזשהו בקר מנוע שמתקשר בתקשורת כמו עם סרבו וככה בעצם לשלוט גם בויסוד שלו בסלאד של המנוע. פה יש לנו ספק כוח מעבדתי שנותן את כל האנרגיה למערכת הזאת מכיוון שאלו צרכנים די גדולים אז אי אפשר לחבר אותם משאירות לארדווינו כי ארדווינו לא אמור לספק זרמים אלא רק ננהל את השליטה באלקטרוניקה הזאת הארדווינו מחובר עם קבל USB למחשב אני לחבר את הקבל USB למחשב המחשב מזהה את הארדווינו אני אלחץ פה אורן על הקוד שכתבתי פה בעזרת ה Designer יש פה פקד שהכנתי שנקרא קונקט, יש פה גם איזשהו טולטיפ כזה שרושם קונקט ארדווינו, פה אני מגדיר את הקומפורט שארדווינו מחובר אליו, במקרה אני כבר יודע שזה קומפורט 3, אז פשוט נשאר לא ישנה את זה, יש לי פה איזשהו LED סטטוס שמראה אם הארדווינו מחובר או לא, אני נלחץ קונקט, נחכה לסיגנל פה הירוק, אני רואה שיש פה LED ירוק, וכרגע בעצם המחשב מחובר ישירות לארדווינו, וכל פעולה שאני אעשה פה היא תשפיע בסופו של דבר על האלקטרוניקה. ניקח לדוגמה את הפקד הזה, פקד של סליידר כזה ששולט על הסרבו. אני יכול לבחור איזושהי זווית, 150 מעלות, והסרבו יסתובב בדיוק לזווית הזאת. נניח קפיצות של 30, אז יש לי פה דזוזה כזאת, כזאת אני יכול להזיז לאן שאני רוצה. פה יש לי פה שאני מקבל גם איזשהו value, אבל... בעיקרון אפשר לראות שזה מאוד נוח לשלוט על הסרו בעזרת הסליידר הזה. עוד פקדים שיש לי פה זה לשלוט על הרילי. ברגע שאני לוחץ במטק הזה, בסוויץ הזה, אני בעצם מדליק ומחבא את הרילי. אם היה פה מחובר צרכן, אז זה בעצם היה מעביר אליו את והוא היה עובד. אז זה פיצ'ר מאוד נחמד. יש לי פה פיצ'ר שאני שולט על דיגיטל פינס, אפשר לראות פה שכרגע מחובר כל לדים, אני אפיל, אז אפשר לראות זה דיגיטל פין 13, דיגיטל פין 12, 11 10 ואני פשוט יכול לרוץ פה עם הפקדים להדליק, לחבות, להדליק, לחבות כרגע זה מחובר ללדים אבל אפשר לחבר את זה להרבה מאוד דברים אחרים פה יש לי פקדים שאני אחבר אותם בעתיד שהם מאדרינו, של הסרבו, וזהו, זה משהו שבניתי ככה די מהר, די בקלות וזהו בחלק הבא אנחנו נתקדם עם הפרויקט ונראה איך אפשר לשלוט בזה באופן הלכותי ולא דרך הקבל USB